عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن ينفع حذر من قدر ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم بالدعاء عباد الله صدق رسول الله